لیکن وہ قسم برکت کو مٹھا دینے والی ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ دوستوں نے اس فرمان کو شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ